Каша, овочевий салат, лаваш та компот. Безкоштовні обіди для малозабезпечених щочетверга надають на території скверу Франка у Хмельницькому. З Миколаєва до Хмельниччини. Як облаштували свій побут у селі Зіньків – вимушені переселенці. Підготовка до свят. У Хмельницькому облаштовують різдвяний вертеп та прикрашають ялинки у синьо-жовтих кольорах. Виконуючи бойове завдання у Бахмутському районі на Донеччині 20 грудня загинув Михайло Сівак. Чоловік родом з Дунаєвців. Михайло – 1979 року народження. Цю інформацію підтвердили у Дунаєвецькій тергромаді. Про дату та час поховання у громаді повідомлять додатково. Стало відомо про загибель ще одного військового. Це Сергій Драган з Чемеровецької громади. Чоловік – 1978 року народження. Цю інформацію підтвердили у Чемеровецькій громаді. Про час та дату прощання з Сергієм Драганом в повідомляють. Домля додатково. Станом на 22 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 100 російських військових. Противник втратив 3 тисячі танки та 5981 тисяч 981 бойову броньовану машину. Збройні сили України знищили 1978 артилерійських систем, 413 реактивних систем залпового вогню та 212 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 283 літаки, 1600. 293 безпілотних літальних апаратів та 267 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4615 одиниць, спеціальної техніки – 178. За 302 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 653 крилаті ракети. Завтра, 23 грудня, о 12 годині в офісі «Розумне довкілля Хмельницький» відбудеться виготовлення окупних свічок для військовослужбовців, розповіла Суспільному представниця офісу Світлана Каретун. Каже, потреба у виготовленні окупних свічок велика. Ми орієнтовно в середині жовтня почали виготовлення таке масове окопне свічок, тому що запити є постійно від військових. А буквально кожного тижня ми по декілька сотень свічок віддаємо, і вже наразі ми вже близько трьох тисяч свічок передали нашим військовим на різних напрямках. Тому потреби насправді є постійно. Світлана Каретун говорить, яких матеріалів найбільше бракує та не вистачає. Нам завжди потрібний картон, гофрокартон, потрібні металеві пляшанки. Найкраще підходять, наприклад, пляшанки з під корму для котів або може бути стунця. Дуже добре підходять пляшанки з під кукурудзи і горошку. А також дуже є величезна потреба саме у воску і парафіну, бо цього зазвичай більше не вистачає. Тому ми просимо людей також приносити всі ці матеріали. Не обов'язково тільки в той день, коли ми виготовляємо свічки, можна їх постійно при приносити, наприклад, наш офіс що четверга о 15 годині в сквері Франкана, впроти міської лазні, волонтери громадської організації Територія добра Поділля роздають гарячі обіди усім потребуючим. Серед них літні люди, малозабезпечені та ті, хто опинився у складних життєвих обставинах. Хмельничанка Ніна Петрівна розповідає, в 73 роки ще працює і постійно приходить пообідати. У мене є що поїсти, ну там яйце, там діти щось а гарячо, я просто не то, що я, мені ніколи приготувати. Я працюю ще дуже багато. Я макалатуру збираю, я підмітаю кіоски. Хмельничанин Петро також приходить пообідати, що четверга говорить, отримує від волонтерів іншу допомогу. Помагають мені, я був на кастилях. От, ноги були повріжджани. На обід, каша, овочевий салат, лаваш та компот із приготовленої волонтерами заздалегідь їжі виходить приблизно по 50 порцій. Олег в організації вже півтора року каже, допомога людям приносить йому радість. Різні люди, різні люди, які нужденні, які просто приходять поспілкуватися, кому дійсно потрібна допомога. Тобто допомагаємо усім, спілкуємось і я вірю, що буде приходити все більше і більше людей. Наразі для приготування обідів є потреба в продуктах, каже координаторка Леся Гаврилюк. Ми б були б вдячні, якби до нас приєдналися люди. Це може зробити кожен хмельничанин. До нас привезти закрутку, якою він володіє, привезти печення, цукор, чай, і ми зможемо їх напоїти. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. У частині приміщення комунального закладу в Полоному працюють волонтери. Плетуть сітки, кікімори збирають необхідне для українського війська, та відправляють на фронт. У підвальній частині обладнали театральну сцену з глядацькими місцями. Облаштували ширми для лількового театру, розповідає начальниця відділу культури Тетяна Ярославська. Тут проводяться розваги, ігри для дітей переселенців нашим керівником лялькового театру і театру клоунади. Тут проводять благодійні концерти наші колективи народні. Тут ми проводимо репетиції і ставимо свої вистави місцевих наших Аматорів. У нас взагалі 12 колективів. І всі ці колективи дуже різножанрові. У нас є і церковий колектив, у нас є чотири театральних, у нас є вокальних багато колективів, інструментальні колективи. Керівниця одного із полонських театральних колективів Оксана Ковальчук розповідає, після початку повномасштабного нападу Росії на Україну працівники культури були розгублені і не знали, що робити, і такий творчий простір був необхідним. Ми тоді стояли на роздоріжжі, війна почалася, чи вона триватиме, культура стояла на роздоріжжі, чи лише волонтерити, чи йти далі працювати, над чим працювати, як доносити це правильно до людей, вирішили все-таки щось робити, працювати в плані творчості. Жителька Миколаєва Ірина з мамою і донькою мешкають зараз у старій хаті господарів обістя. Каже, з власниками садиби їм пощастило, бо люди добрі. Наташа відізвалася. Дуже їй дуже-дуже дякую. Якби не вона, напевно, б ми вже, напевно, поїхали б домой, Бо хати ж зайняли ж люди. У нас тут, ну, Зінківська громада 57 сімей. Це ж не так мало. Хатина, каже, невелика, на дві кімнатки, затеє є грубка, в якій навчилася палити та готувати на їжу, та й живуть окремо. Для них це важливо, бо привезли з Миколаєва двох своїх собак, які більше від людей лякалися обстрілів, каже жінка. Вони боялися, але вони спочатку не знали, що робити. Ну, ми все час були одягнуті. Все, все ж сумки, все ж було зібрано, все необхідне, стояла вже в коридорі, щось з собою брали. І собак їсти, ну всіх <си> собак в коридор. Вот. Ну як це, це ж родина. Багато людей залишили тварин, дуже багато, покидали. За словами Ірини, вже тут прихистили чотирьох чужих котів, бо не могли покинути їх взимку на вулиці. Жінка розповідає, після пережитої біди вона переоцінила своє життя. Ти пересмислюєш все життя. Та це люби вам розкаже. Понимаешь, що что важно, а що не дуже. Мілочі, як-то от суїтимся із-за них. Сейчас такого нет. Мілочі, Боже, улыбаємося. Ірина каже, її чоловік і батько залишилися в Миколаєві і, каже, зрозуміла, що для неї зараз головне. Це бути разом з цією родиною. Муж не виїхав, тому що Uh, в нього бабуся, як він залишив, вона не хотіла уїжджати. Муж старався мені не розповідати, тому що я дуже-очень дуже переживала. Я дзвонила кожних п'ять минут. Якийсь обстріл, що там, що там, а якщо не візьме, боже, я вже взагалі. Папі теж. До тиші, каже, і вона, і шестирічна донька Валерія звикали кілька тижнів. Ми коли приїхали, десь якийсь губ. Ми присаджувалися і ось так ховали голови. Відели, як літіли ракети. Перше була – Боже, хоч би люди спрятались, хоч би ушли в укриття, щоб ніхто не пострадав. Жінка згадує постійні обстріли Миколаєва та невеликого дачного масиву, де дивом не загинула її мати. Це Богом просто ми врятовані всі. Як посипалась на неї, вона ползком. Говорить, не знаю, що робити, лежати страшно. Пошли дивіться, там, де вона впала, якби вона залишилася. Там вона б, була б вже не жива. Знаєте, як пулеметний розстріл от, по кругу. Та, каже, все одно хочеться додому. Сільський голова Анатолій Кезіс розповідає, у їхній невеликій громаді на три з половиною тисячі жителів та чотири села живуть понад три сотні переселенців. Буквально на днях в нас заїхало п'ять сімей, це десь, по-моєму, 18 чоловік. В основному ми їх розселяємо по приватних садибах. За його словами, переселенцям потрібна гуманітарна допомога – харчі, одяг, дрова. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина. Шопку або ж різдвяний вертеп облаштовують поблизу кінотеатру імені Шевченка в обласному центрі. Про це розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. За його словами, також до 25 грудня у синьо-жовтих кольорах прикрасять дві блакитні ялинки, які ростуть обабіч кінотеатру. Від встановлення великої штучної світлодіодної ялинки цьогоріч вирішили відмовитись, адже без ілюмінації вона нагадуватиме великий зелений конус, каже Олександр Семчишин. Цей це хейт. З ялинкою це ворожа, цілеспрямована інформаційна психологічна спецоперація, це цілеспрямований вкет від е, Російської Федерації, тому що вони все роблять для того, щоб загнати нас в максимальну депресію. Теза про те, що це вимагає грошей, ну вона абсурдна. У Хмельницькому ялинка вимагає рівно стільки грошей, е, коли вона лежить на складі, бо наш ялинці 6 років, і тоді, коли вона стоїть, витрати на ній і в цьому випадку, і в цьому випадку 0 гривень, нуль копійок. Встановлення ялинки раніше було платним, ми наймали приватне підприємство. Два роки поспіль встановлення ялинки здійснюють працівники комунального підприємства «Міск світло. Вони отримують заробітну плату незалежно від того, чи вони грають доміно, чи встановлюють ялинку. Тобто це не несе за собою ніяких витрат. Однозначно, не має бути танців, не має бути пісень, не має бути піанок, не має бути там фастфудів і так далі і цих ярмарок. Але візуалка має бути обов'язкова, тому що діти мають бачити, що життя триває. Півтисячі солодких подарунків підготували волонтери кількох громадських організацій та українці, які зараз мешкають за кордоном, розповідає голова громадської організації «Наш вибір Україна» Олексій Сапаров. Дівчата з Австрії, наша сім'я із допомогою і об'єднання волонтерів захист. Це волонтерські гроші, державних грошей здесь немає. Роздаємо дітям-переселенцям, а також діточкам, родичам наших воєноплінних. За його словами, подарунки в інформаційно-консультативному центрі почали роздавати минулого тижня та продовжать до нового року. Друге – командне місце серед дорослих і третє – серед юніорів. Із такими результатами повернулися самбісти області з чемпіонату України з бойового самбу в розділі «Профул», що відбувався в Закарпатському Мукачево. Хмельниччину на національному старті представили переможці обласних змагань, що відбулися восени, розповів голова Хмельницького обласного осередку Федерації бойового самбу України Олександр Марчук представляли збірну Хмельницької області 20 спортсменів, які здобули три перших місця, чотири других та вісім третіх місць. Як правило, у нас лідер це місто Київ. Вони завжди в трійці призерів, а то й завжди в командному заліку вони чемпіони України. Цього разу ми їх обійшли, ми їх обійшли, вони зайняли третє командне місце, Хмельницька область друга і перше командне місце зайняли господарі Закарпатська область.